Esimerkkejä kielentämisestä lukioon, yleisimminkin toiselle asteelle ja myös sitten korkeakouluopetukseen. Nämä esimerkit on jatkoa sille kirjallisen ja kielentämisen teoreettisille tarkasteluille, josta on kaksi video tehty jo aikaisemmin, ja näiden nämä tehtävät mallit perustuu siihen teoreettiseen tarkasteluun. Sen verran kuitenkin tehdään alkuun vielä, että otetaan tämä tulos tehdyistä tutkimuksista sekä meillä että muualla, että oppilaan luonnollisen kielen eli suomen kielen käyttö näiden ongelmien pohdinnassa, ratkaisun esittämisessä, hahmottamisessa, niin puuttuna kuin kirjoitettuna, niin se Aina auttaa häntä itseään jäsentämään sitä omaa ajattelua nimenomaan itselleen. Ja sitä kautta hän syventää sitä omaa ymmärtämystään ja oppii asioita syvemmin, kun hän käyttää näitä kieliä monipuolisemmin. Luonnollista kieltä, eli toiset haluaa ajatella, puhua asioita auki, ei vain muille, mutta myös itselleen. Toisaalta toiset ovat tämmöisiä visualisoijia, haluavat jo tehdä ensisijaisesti piirtämällä ja toisaalta jokainen olisi siis syytä pystyä käyttämään näitä kaikkia keinoja avuksi, kun he rakentaa merkityksiä matemaattisille käsitteille, proseduureille ja tukee sitä omaa esittämistään, koska nyt sitten sen ajattelun esittäminen esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa, niin se merkitys korostuu, kun mekaanisen laskemisen Vaiheet on digitalisoitu, niin punaisen langan avaaminen ja esittäminen tulee paljon keskeisemmäksi. Jos ajatellaan näitä naapuritieteitä, vaikka fysiikkaa, missä matematiikkaa sovelletaan, niin jo viime vuosituhannella hyvän fysiikan tehtävän ratkaisu koostui Laskun lisäksi aina yleensä mallikuvio, jos voidaan piirtää, ja sitten ilmiön tarkastelu luonnollisella kielellä. Vasta tämä tuottaa esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa se täydet pisteet siitä. Ja nyt voisi ajatella, että nyt sähköisten yliopilaskirjoituksien tullessa myös matematiikka on 2019 kevästä eteenpäin. Tämä on myös semmoinen taito, joka ehdottomasti pitää saada lukiossa ja myös korkeakoulussa, niin sen esittämisen näkökulmasta kaikille opiskelijoille. Toki sen olisi jo pitänyt aloittaa siellä perusopetuksen puolella. Mutta toisaalta siihen liittyy myös se näkökulma, että tämän tekstin kuvion tuottaminen aina jäsentää myös sille ratkaisijalle itselleen, mistä tässä on kyse. Kolmen kielen malli, joka oli siellä teoreettisessa Näkökulmassa, jos nyt siis neljän kielen oli vielä lisäksi taktiilinen toiminnankieli, mutta nyt näissä kirjallisissa esityksissä meille riittää, tämä matematiikan, tai meillä on tämä matematiikan symbolikielen lisäksi. Rakennetaan tämä luonnollinen kieli, joka on tyypillisesti myös meillä. Ja sitten piirrokset kuviokielessä. Myös graafit, diagrammit, kuva, funktion ja niin edelleen. Ja nyt voidaan ajatella, että voidaan tästä kolmen kielen mallista lähteä rakentamaan myös näitä tehtäväympäristöjä, jossa jotakin ää, käsitettä, proseduuria, ilmiötä, jota voidaan tarkastella kolmella, kolmesta näkökulmasta, tai jota voidaan ilmaista kolmen kielen kautta, niin voidaan rakentaa tehtäviä, joissa on annettu jokin ehto yhdellä näistä kielistä. Ja kahden muun avulla pitäisi tuottaa niitä merkityksiä, mitä se tarkoittaa. Ja tämmöisiä tehtäviä me ollaan rakennettu korkeakoulun puolella, mutta se toimii myös mainosti lukiossa. Eli me ollaan yliopistomatematiikassa. Ja tässä on esimerkki yliopistomatiikan peruskurssilta ihan alusta, joka toimii ihan lukiossakin. Eli meillä on nämä kolme kieltä vasemmalta oikealle, symbolikieli, luonnollinen kieli ja kuviokieli, jos on piirrokset ja kaaviot. Ja nyt kun on annettu esimerkiksi ensimmäisessä kohdassa että käyrän huippupiste, jossa toispuoliset derivaatan arvot ovat eri, niin tässä pyydetään antaa, missä tapauksissa funktio ei ole derivoitu, vaan esimerkki, Erilaisista tapauksista käyttäen eri kieliä taulukon mukaisesti. Tässä tehtävänä on antaa esimerkkejä. Eli matikan symbolikielellä voi määritellä sellaisen funktion vasemmalle puolelle ja oikealle puolelle piirtää sellaisen kuvaa. Seuraava keskimmäinen harjoitus on annettu funktion lauseke. Ja sen jälkeen voi sitten tuottaa sen luonnollisella kielellä esimerkin ja kuviokielellä ja viimeisenä on sitten annettu funktion kuvaaja, ja siitä voi sitten antaa noilla kahdella muulla. Eli tätä kautta syvennetään sitä ymmärrystä näistä tilanteista, kun katsotaan, mietitään vielä miten sen tietyn etukäteen annetun kielen avulla voidaan sitä sitten havainnollistaa ja tuottaa sen ehdottayttävä kuvaus. Tämmöisen kirjallista kielentämistä tehtäväratkaisussa, sitä pitää myös harjoitella vielä lukion puolella ja sitä olisi toki pit kannattaa pitää harjoitella siellä perusopetuksenkin puolella. Ja esimerkiksi lyhyessä matematiikassa olemme käyttäneet tämmöistä, tämä on aika pitkäkö tehtävä, mutta siinä on sanallinen tehtävän asettelu, ja puolipallon muotoisen padan. Pataan tulee mahtua 66 litraa vettä, kuinka suuri padan halkaisija on vähintään oltava ja siinä on tuo ratkaisuprosessi hyvin pieniin vaiheisiin. Ja opiskelijan tehtävä on sieltä löytää merkitys kullekin vaiheelle, mitä se ratkaisija on siinä tehnyt ja kirjoittaa se yläpuolelle riville. Eli tämä auttaa hahmottaa semmoista jäsentä, vaiheiden jäsentämistä ja niiden sisällön esittämistä. Varmaankin luonnollisella kielellä joissakin tapauksissa voi myös sitten piirtää jotakin kuvia, jos se tukee auttaa. Eli tässä joutuu palaamaan koko ajan sinne tehtävän asetteluun, kun hakee merkityksiä ja kuvaamaan niitä. Ja tämä tämmöinen työskentelytapa tai harjoittelutapa auttaa oppilaita, opiskelijoita jäsentämään niitä ratkaisuja ja minkälaisen mikä tyyli hänelle sopii kuvaamaan sitä, mikä se prosessi on. Se kehittyy jokaiselle omallaiseksi, toisille hyvin lyhyt otsikkomainen tyyli, toiset kirjoittaa mielellään kokonaisia virkkeitä kuvaa laajemmin. Kukin hänelle ominaisella tavalla, mikä tukee hänen ajattelua, miten hän haluaa nähdä sen. Voidaan myös tehdä tämmöisiä. Sitten tämmöisiä argumentointiharjoituksia. Tämä seuraava lyhyen matematiikan tehtävä edelleen, toki pitkäänkin toimii, on esimerkiksi tämmöinen tehtävä, että kahden kaupungin A ja B asukasmäärät kehittyvät eri tavoin. Suuremman kaupungin A asukasmäärä vähenee vuosittain keskimäärin 3 prosenttia, pienemmän kaupungin B asukasmäärä kasvaa vuosittain keskimäärin 2 prosenttia. Kuinka monen vuoden kuluttua kaupungin B-asukasmäärä ylittää kaupungin A-asukasmäärän, kun kaupungin B-asukasmäärä on nyt 35 prosenttia pienempi kuin kaupungin A? Ja sitten on annettu, että ratkaisija kirjoitti tuollaisen yhtälön, joka on tuossa annettu. Ja nyt sitten tehtävänä ei olekaan ollutkaan tuottaa tuota yhtälöä. Vaan kun näitä on harjoiteltu tässä kohtaa eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen yhteydessä matemaattisissa mallinuksissa malleissa, niin ensinnä lähdetäänkin ihan näihin perusasioihin, että hän tämä ratkaisija on mahdollisesti tarkoittanut seuraavilla merkinnöillä. A, mistä hän on saanut tuollaisen 0,65 A, X ja niin edelleen. Eli haetaan merkitykset tuon lausekkeen osille ja merkinnöille ja se suhteessa tuohon annettuun tehtävään. Sen jälkeen ihan perustavaa laatua oleva kysymys, mikä on itse asiassa ihan hyvä aina esittää, että kun on kirjaimia, että minkähän tämä ratkaisija tästä on ratkaisu. Tääks vai A? Sen jälkeen ratkaisuvaiheet on tuossa vasemmalla ja ne on ja epä ja epämääräisessä järjestyksessä ja nyt tehtävän, opiskelijan tehtävä on tässä etsiä se looginen järjestys miten tuossa on edetty ja perustella tuon oikealle miksi näin on tehty, mitä siinä on tehty ja parhaimmillaan hän tässä nyt sitten näyttää sitä omaa myös käsitteellistä ajattelua mitä hän ymmärtää esimerkiksi logaritmityökalun eksponenttien yhtälön ratkaisussa. Sen jälkeen vähän perinteisempiä kysymyksiä, kuinka monen vuoden kuluttua kaupungin B-asukasmäärä siis ylittää tämän, eli se pitää ratkaista sieltä vielä, ja sitten kuinka monta asukasta on silloin kaupungissa B, kun sen ää, asukasmäärä oli tarkkailujakson alussa 12 500 asukasta tällä lisäehdolla. Eli monipuolistetaan sitä tehtävän asettelua, joka toisaalta sen tekeminen tukee sen tämän tyyppisten tehtävien ymmärtämistä ja toisaalta näyttää opettajalle, miten nämä lausekkeet hahmotetaan ja minkälaisia merkityksiä ne kantaa sille opiskelijalle. Ylioppilaskokeissa tämmöisiä kielentämiseen johtavia tehtäviä on ollut jo tässä viime vuosina paperikokeissakin. Ja vain muutama esimerkki tässä Kevältä 2017 esimerkiksi pitkässä matematiikassa kymppitehtävänä oli, että tiedetään funktioille hx, fx ja gx, niiden lausekkeet, ja sitten on kerrottu Elmeri ja Uolevi laskee tämän h-funktion derivaatan h, seuraavalla tavalla, siinä on Elmerin ratkaisu, toinen on Uolevin ratkaisu, ja on päätynyt erilaisiin ratkaisuihin. Sitten vielä kolmantena, marisaa laskimella vastauksen 4 e-potenssiin 2 ja kysytään, kenen vastaus on oikein, ja sen jälkeen etsi väärin ratkaisujen virheitä ja esitä korjatut ratkaisut. Tämän ratkaisuprosessin kuvaaminen vaatii... Lähes väistämättä myös sitten luonnollisen kielen käyttöä, argumentointia niistä asioista, mitä on ollut väärin, ja kuvata, mitä pitäisi tehdä. Ja on niin kuin, se voi olla hyvin hankalaa työllistä, jos ei semmoista ole sitten jo aikaisemmin harjoitellut. Nämä on siksi välttämätöntä kielen mielekkään käytön, luonnollisen kielen käyttön harjoittelutehtävien ratkaisuja yhteydessä. Niin se on jo siksi aloitettava varhaisessa vaiheessa. Lyhyessä matematiikassa esimerkiksi 2018 syksyllä oli kysymys, kerro sanallisesti, miten jakauman muodia ja keskiarvo lasketaan. Tai anna esimerkki yhdestä jakaumasta, jossa muodin ja keskiarvo ovat yhtä suurita toisesta jakaumasta, jossa ne ovat eri suuret. Muista myös perustella, miksi esimerkillä se on vaadittu ominaisuudet. Eli tämmöinen perustelutoiminto on usein se, jossa pitää oikeastaan pohtia ja nähdä, että millä äh, kielillä, mit, mit, mitä multimodaalista työkalua käytän, sen asian ilmaiseminen niin, että itse ymmärrän sen parhaiten, en vieläpä lukiakin ymmärtää.